У міській центральній бібліотеці імені Олени Журливої відбулося нагородження переможців та відзначення учасників літературного конкурсу «Українська об'єднує». Теплими словами привітала усіх присутніх на заході заступниця міського голови «Сміли» Тетяна Карло. Любі діти, я хочу вам сказати, що ви робите правильні кроки, ви здобуваєте перемогу умовних конкурсах не просто, щоб її здобути, а ви самі збагачуєтесь і несете ось той креатив до своїх однолітків і являєтеся прикладом до отримання і до вивчення рідної мови. Шановні дорослі, ви для дітей робите неперевершену справу, тому що без знання мови не може існувати держава і не може, звичайно, існувати будь-який громадянин тої держави, де він проживає. Наша рідна Україна, вона багата завдяки ось таким талановитим людям. Метою конкурсу є сприяння розвитку інтелектуального потенціалу України. Він проходив у номінаціях «Декламування віршів» та «Літературний перформанс» у двох вікових категоріях – юнацтво та молодь. Всі учасники літературного конкурсу за свої відеоролики отримали грамоти від виконавчого комітету Смілянської міської ради та цікаві і корисні призи. Переможницею в номінації «Літературний перформанс» стала учениця гімназії імені сенатора Софія Лихолай. Серед учасників номінації «Декламування віршів» вибороли перемогу учениця школи «Ліцею лідер» Софія Артеменко та викладачка ЦППРК Інна Поліщук. Їх конкурсні роботи продемонстрували присутнім. Також переможниці наживо заспівали для всіх учасників церемонії нагородження. Довірю, доля, найдете, не знати, сліз Директор Смілянської централізованої бібліотечної системи дуже радіє такій кількості учасників і сподівається, що з кожним роком, бажаючих взяти участь, ставатиме все більше. З такими дітьми, з такими талантами нашу Україну не подолає жоден ворог. Ми сильні з вами, ми мужні. І так як наші воїни стоять на захисті нашої батьківщини, ми тут в тилу підтримуємо їх і свою батьківщину мовою, словом, талантом, піснею, віршами, своєю творчістю. Я вам бажаю далі процвітання вашому таланту. Перемог і ще в різних конкурсах, і вплоть до Євробачення, щоб ми вас вітали потім з перемогою і в таких великих, значних конкурсах.